Ось такі дідухи роблять в обласному центрі еколого-натуралістичної творчості. Це снопи з колосків пшениці та соломи. Методистки екоцентру показують, як можна виготовити дідуха. Для цього використовують безоступ пшеницю, розповідає Оляна Долеба. Спочатку майстрині збирають колоски в пучки, а потім зв'язують їх разом. «Для того, щоб виготовити дідуха, ми зробили такі пучки і виготовляємо спочатку голову для дідуха. От. Використовуючи такий ляний шнурок, обмотуємо. Зараз ми будемо робити такий ярус із чотирьох пучків. Як є чотири пори року, значить ми беремо чотири пучки і будемо прив'язувати пучки. Різних сторін Далі дідуху роблять ноги. Стовбур розділяють на три частини і зв'язують їх. Дідухів роблять різних розмірів. Їх можна декорувати льоном або сорго, каже Уляна Долеба. Матеріали для виробів готують з весни. «Для виготовлення дідухів ми використовуємо свій матеріал, тому що в нас є навчально-дослідна ділянка, і ми вирощуємо самі зернові культури. Озимі ми висіваємо Восени, ярі навесні, і потім в стані молочної стиглості, в липні, в серпні збираємо ті. Зернові культури висушуємо, а вже в листопаді, в грудні починаємо виготовляти дідухи. Ставити в хаті дідуха перед Різдвом українська традиція. Ця прикраса символізує урожай і достаток, розповідає Уляна Долева. Я пам'ятаю, що з свого дитинства я родом з Бережанщини, то в нас дідух. Був у вигляді сіна, який стелили на долівку, і потім я з братом куткудакали, шукали копійки у тих дідухах. Зараз використовують дідухи, які ми виготовляємо у вигляді снопиків, які якого ставлять на покутті. Дідух приносить добробут, щастя, злагоду в родину. В екоцентрі стоїть найбільший дідух в області та один із найбільших в Україні. Він має 8 метрів і зібраний із 10 тисяч колосків, розповіла Оляна Долеба. Виготовив його тернопільський майстер Ярослав Осадца. Соломія Струс, Лілія Лобур, Юрій Заєць. Новини на Суспільному. Тернопіль.